Nənəsi danışır ki, elə ilk günlərdən Elina sinifə adaptasiya ola bilməyib. Məktəbə getdiyi ilk aylardan problemləri başladı. Əvvəlcə onunla eyni sinifdə oxuyan bir qız elin Elinaya çoxsa taşırdı. Aşağılayırdı. Elina gəlib bunu evdə deyəndə mən özüm məktəbə getdim. Direktorla görüşdüm. Dedi ki, o uşağın nənəsi bizim işçimizdir. Mən o uşağın xətri nə deyə bilmərəm. Bunun nəticəsində o biri uşaqlarda Elinaya qarşı elə bil, birləşdilər. Elina hər gün dərsdən dil xor gəlirdi. Hər gün deyirdi ki, məni öz məktəbimə qaytarın, mən bu məktəbə getmək istəmirəm. Uşaqlar mənimlə yola getmirlər. Hətta biz Elinanı götürüb 203 saylı məktəbədə getdik. Direktor dedi, götürə bilmərəm. 162 saylı məktəbin uşaqları tərbiyəsiz, vəhşi, iki alandır. Mən oradan mə uşaq qəbul eləmirəm. Biz bu ildə bir neçə dəfə həmin məktəbin direktoruna müraciət elədik. Uşağı geri qəbul eləmədi. Elinanın anası və nənəsi danışır ki, 162 saylı məktəbdə nəzarətsizlik hökm sürüb. Açılan cinayət işi ilə bağlı təkdə 162 saylı məktəbin rəhbərliyi və bir sıra məktəbliləri əhatə etmir. Hadisə ilə bağlı prokurorluq geniş araşdırma aparıb və nəticədə ortaya valideyin və məktəb nəzarətindən kütləvi şəkildə kənara çıxmış yeni yetmələrin olduğu aşkar edilib. Bəlli olub ki, 13-17 yaşlı bir qrup məktəbli mütəmadi olaraq gecə kulublarına gedir. Burada zərərli vərdişlərə başlayırlar. Onların içərisində intihar edən Elina və onunla eyni məktəbdə oxuyan yaxın qohumları və yuxarı sinif şagirdi oğlanlar olub. Bütün bu deyilənlər video görüntülərlə təsdiq edilib. İntihar edən qız haqqında mediyada yayılan videolar və görüntülər yalandır. Bunu qızın anası öz müsahibəsində bunu bildirdi. Ayıbdır. Hər ağlınıza gələni araşdırmadan paylaşmayın. Sevil xanım. Sosial şəbəkə və yerli mətbuatda qızınızın olduğu deyilən video görüntülər və fotolar haqdan ədəyə bilərsiz. Videolarda və fotolarda olan qız mənim elinam deyil. Mənim qızım çox dərbiyəli olub. O, heç vaxt sigarət çəkməyib. Hətta yaxının ada buraxmayıb. Qızım çölə çıxmaq. Rəfiqələri ilə harasa getmək istəyəndə məndən. Nənəsindən. Hətta atasından da həmişə icazə alıb. Bəs görüntülərdə Elina olduğu iddia edilən qıza ində kimdir? O qızlar Ramilə vədi anadır. Qızım olduğu deyilən məhz Ramilədir. Yəni, sigarət çəkən qız. Diana isə mənim qohumumdur. Şəkillərə diqqətlə baxıb, qızımın görüntüləri ilə tutuşdursalar, görəcəklər ki, fərqli-fərqli qızlardır. O görüntülərin qızımla heç bir əlaqəsi yoxdur. Elinan-ı Semaşçonun Travmatologiya şöbəsinin reanimasiya bölməsinə aparmışdılar. Sinif rəhbəri Kimnaz Hacıyevan reanimasiya şöbəsinə buraxırdılar. Ancaq bizi yox. Bizə sadəcə çıxıb çöldə məlumat verirdilər. Deyirdilər ki, narahat olmayın, vəziyyət yaxşıdır. Daxili orqanları yerindədir. Zədələnməyib. Bədənində bir neçə sınığı var. Tezliklə palataya köçürüləcək. Yanın ayalınız uşaq polisi pərvanə xanımı. Bir də sinif rəhbərini buraxırdılar. Nəhayət, biz ayın 7-də reanimasiya şöbəsinin qarşısında səsküy salandan sonra bir tip bacısı qapını açdı və onda üstü açıldı ki, sən demə, elina çoxdan keçinib, ölünü aparata qoşub saxlayıblar, bizi aldadırlar. Həkimlər səsküyü eşidib bildilər ki, hər şeydən xəbərimiz var, hamısı qaçdılar. Biri qaçanda otağının üstündəki lövhəni də çıxardıb özü ilə apardı. Dedim, hara qaçırsız, gəlin, cavab verin, uşaq ölüb, yalandan aparata bağlamısız, bizdən də gizlətməsiz. Ailə üzvləri deyir ki, elin ahəm də bir saylı kliniki tibbi mərkəzin, Semaş çoq, həkimlərinin qurbanı olub. Elina xəstəxanaya götürüldükdən sonra reanimasiya şöbəsindən ormal danışıb. Deyilənləri qavrayıb. Fikir bildirib. Ağrıları yalnız sınığa görə olub. Ölümündən bir gün əvvəl axşam saatlarında qabırğasındakı sınıq digər orqanları basıb. Nəticədə beyinə oksigen nəqli çətinləşib. Elinanı oksigeni olmayan aparata qoşublar. Ailə üzvləri iddia edir ki, Elina aprelin 7-sində günorta saatlarında yox. Aprelin 6-sında axşam saatlarında keçinib. Biz səs küy salıb reanimasiya şöbəsinə girəndə gördük ki, Elinanın qoşulduğu aparat işləmir. Ancaq kompüterdə ürək döyüntüləri görünür. Başa düşdük ki, bu fırıldaqdır. Çünki heç kompüter özü də həmin aparata bağlı deyildi. Yəni, ekrandaçı döyüntülərin elin ayla əlaqəsi yox idi. Aparatdan oksigen gələn yer boş idi. İşlangı çıxartmışdılar. Bir həkim səsimizə gəldi. Dedi, bu ölüb. Əl atdı ki, aparatı ayırsın. Biz qışqırdıq. İmkan vermədik. Dedik, belə öz başına alıq olur. Sən kimsən ki, öz başına aparatdan ayırırsan? Quranın bir yeyəsi var. Yayıx, anası deyir, Elina sizə məktəblə bağlı hər hansı şikayət etmişdimi. Mənim hazırda ikinci ailəm var. Buna baxmayaraq, qızı Elina həmişə evimə gəlib gedib. Yoldaşım da onu həmişə yaxşı qarşılayıb. Nə istəyibsə, etmişik. Mənimlə çox yaxın olub. Hər gün danışırdıq. İntihar etməmişdən iki gün öncə də söhbət etmişik. Yazışmalarımızda telefonum da var. Mənə heç kim onun əziyyət çəkdiyini deməyib. Bir dəfə insident olmuşdu. Saçını qırmızı rəng gəb Anası mənə zəng vurub bu haqda məlumat verdi. Onu məktəbdən götürüb geyim aldım və salona yola saldım ki, saçının rənginin normal vəziyyətə qaytarsın. Bununla da məsələ bağlandı. Üç gün bizdə qaldı, sonra isə evə getmək istədi. Anası da dedi ki, göndər, gəlsin. Bir sözlə, qızımla münasibətim həmişə yaxşı olub. Mənə heç vaxt şikayətlər etməyib. Nəsə elə bir şeydən xəbərim olsaydı, məsələyə qarışardım. Həyatda bəzi şeylər olur ki, bəzən qız uşaqları atalarına açıla bilmirlər. Məktəbi haqda da həmişə maraqlanmışam. İstəsəniz səs yazılarını da sizə göstərə bilərəm. Əgər qorxsaydı qorxa qorxa danışardı. İndi faktlar çıxır ki, Elinanı kimsə döyüb və ya əzab verib. Mənə bu haqda heç nə deməyib. Ölümündən sonra Elina təbii ki, özünü müdafiə edə bilməz. Onun olduğu deyilən yayılmış görüntülər haqdan ədəyə bilərsiz məndə hazırda əzab verən elə şeylərdir. Bu gün səhiyyə nazirliyində olmuşam, danışmışam. Başa düşürəm. Qızımı qaytara bilməyəcəyəm. Amma mənim istədiyim odur ki, balamdan sonra bu zülmü heç bir uşaq çəkməsin. Övladımın adını aləkə yaxırlar. Artıq əski söhbətlər edirlər. Elina elə uşaq olmayıb. Ailəmiz 13-14 il bundan öncə dağılıb. Amma anası da məndə qızımızı həmişə diqqətdə saxlamışıq. Elinanın adına kimsə nəhaqdan söz çıxardırsa, gözünün qabağına öz balası gəlsin. O cür görüntülərə Elinanın adı ilə şox yazıb. İnternetdə yayırlar. Bu da mənə pisti sirədir. Sizcə o görüntülər. Eləcəddə xoşa gəlməz yazılar kimin edilir. Bilmirəm. 3- dörd gecədir yatmıram oturup, o görüntülərə baxıram və əzab çəkirəm. Balamın məzarına gedirəm. Safuşaq idi. Onun adı nasıl öz çıxardırlarsa, Allah onların bəlasını versin. Bundan artıq nə deyim? İntihardan sonra sizin səs yazınız yayıldı. Deyildi ki, təzil yardım vaxtında getməyib və buna görə də xilas edə bilməyiblər. Mən onun üç mərasimini verəndə yanıma bir nəfər gəldi. Baş sağlı verdi mənimlə söhbət etməyə başladı. Baxıram ki, üstündə gizli kamerara ilə məni çəkir. Ona dedim ki, yas yerinə gəlmisən, bu nə deməkdir ki, məni çəkirsən? Yəni, siz özünüz üçün şovu yaradırsınız. Mənim zülmüm, ürək ağrım harada, siz nə edirsiniz? Camaat tamamilə dəyişib. Övladımın ölümünü şovulaşdırmamağı artıq dərəcəddə hər kəsdən xaiş edirəm. Onun ruhunu incitməsinlər. O hadisədən sonra Elinanı xəstəxanada gördünüzmü? Mən əzəng olunan kimi, həmin dəqiqə taksiyə əyləşib. Xəstəxanaya getdim. Mənə Elinanın toksologiyada olduğunu dedilər. Ora çatanda isə gördüm ki, Onu xərəkdə aparırlar. Mən birinci dəqiqədən xəstəxanada olmuşam. Anası gilisə bir az gec gəldilər. Çünki onları məktəbə göndərmişdilər. Onunla emirtə, usmiyə girmişik. Daha sonra isə reanimasiyaya qaldırdılar və mənə gözləməyimi dedilər. Reanimasiyanın qapısında dayanan tibb işçiləri məni içəri girməyə qoymadılar. 8-ci polis bölməsindən 2 polis əməkdaşı Elinanın olduğu otağa girib çıxdıqdan sonra həmin tibb işçilərinə atası olduğu üçün mütləq onun yanına girməli olduğumu dedilər. Mən içəri daxil olanda vəziyyət yaxşı idi. Onunla söhbət etmişəm. Düzdür, ağrıları var idi. Amma fikri yerində idi. Rentgenin nəticələri necə çıxmışdı? Dedilər ki, çanağında sınığı var. Elina'nın həyatı kimin və nəyin qurbanı oldu? Vallah bilmirəm. Məndə istəyirəm ki, bilim səbəbinə idi və günahçılar tapılıb. Hüquq çərçivəsində cəzalandırılsınlar.